Claus Iohannis peste Astradinia, unde au fost surprins sublinierea i dintele sublinierea din tele-sublinierea sa. Ca în fiecare duminică pe care o petrece la Sibiu, sublinierea I3-a stat, presublinierea din claus Iohannis sublinierea Isocia sa, Carmen. Au participat, astăzi, la slujba de la Biserica Romano-Catolic Sfântă Treime din Sibiu, unde au fost sublinierei duminica trecut, când a fost celebrat pa subliniere telecatolic. Eful statului, sublinierea i socia sa, Carmen Iohannis, au ajuns la biserica Sfânta Treime din Sibiu în jurul orei 1000, potrivit News. Klaus Iohannis, de confesiune evanghelic-luteran. Sublinierei Socia s-au mers la slujba de la Biserica Romano-Catolic Sfânta Treime din Sibiu Sublinierei Duminica Trecut, când a fost celebrat pas subliniere Telecatolic, ei asistând la slujba de înviere. În 2017, dar sublinierei cu un an înainte, socii Iohannis au petrecut pas subliniere tele la Sibiu, participând la slujbele de înghiere de la Biserica Romano-Catolic Sfânta Treime, unde Iohannis obi subliniere nu e subliniere te semneargând de pe vremea când era primar al Sibiului. Catolicii protestancii au celebrat în 1 aprilie învierea domnului. Cea mai veche sărăbătoare a cres tinteci.